На початку березня колони російської техніки йшли через посад Покровський в бік Миколаєва. Отримавши відсіч від Сил оборони України, вийшли за село та розташували там свої позиції. З 14 березня до деокупації Херсона населений пункт постійно обстрілювали з різного озброєння. Наш зять старшої дочки приїхав в нас, забрав кавселі, нема вже нікого. Я не вірю, не знаю, що діла. Він як була два дні евакуації, а вже в той день, вже осколки у городу, вже пробивали нам отута. Уже тут. Уже дитина з нами це на руках бігали. Із чоловіком та восьмирічним сином Наталя виїхала в іншу область. Та повернулись майже через 8 місяців, коли Збройні сили України звільнили частину територій. На вулиці, де живе подружжя, їх будинок єдиний, в якому можна жити. Інші згоріли від вибухів, зокрема, і фосфорних бомб. «Дитина залишилася в гайсині з дочкою, бо і школа, і тренування і Ну куди, нема ж тут нічого, ні води, ні світу, нічого взагалі нема. То дитина там поки. Скучаємо, звісно». До повномасштабної війни Наталя та Олег займались бізнесом. Вирощували та продавали зелень. Згород, теплиці, ми круглий год теплиці, ми зелень вирощували, літом там і м'яту, і базилік, ну, більше по зелень, і овоча так. Ми самі на себе заробляли, нам вистачало і в хату, і дитину забезпечувати, і дітям допомагати старшим. Упління, пленки, все, все погоріло. У нас вже розсада була, вже стояла в кассетах, коли війна, війна почалася. Вже посадили розсаду, касіток, вже уже повела розсажили в Двоє зітів Наталі служить в Збройних силах України. Військовим був і брат жінки, його вбила російська армія. Порушивши правила ведення війни, обстріляли колонію в Оленівці на Донеччині, де утримують військовополонених українців. З 14-го року на Донбасі була кантузія в нього, вижив, живий. За год до війни він вазополку вступив, і оце ж він в Маріуполі був, вижив там, в Маріуполі. В плен їх взяли, тож виводили хлопців. І оце ж літом, в, іюні, в іюлі місяці, і оце ж він там погиб». Замість розбитих вазонів із квітами під будинком Наталі – експозиція з російських снарядів, які чоловік зібрав у дворі та поруч. Ну, максимум на городі. Ну, по сусідам, рядом, проходів, лежить щось там, де, збоку. Так я безпечно. Вони сказали, що на такі каплі шоу. недопалені. Це не недопалені да. каплі, оце ж тут, ось навколо двору. Коє, що було тут в ящиках з підмін, оті балдажники, накрутки, ось, ось такі. ось ось ось ось ось ось ось ось вони ось ось ось Після повернення господарі прибирають та рятують те, що вціліла в будинку. «Одна грубка вціліла, Це в мене тут я посуду мию, я стираю тут. Ось там в кімнаті в нас і спальня, і їдальня, і ванна, все в одній кімнаті». Планують полагодити теплиці і відновити свою діяльність. Коли відремонтують електропостачання у селі, зможуть забрати додому сина. і Мама, коли приїдеш, кажу, синулечка, треба хату спасти, кришу нам треба, бо нам вертатися потім не буде куди. Ну, добре, мам, побудь. А тоді ще немає. Мам, «Я так зрозумів, ви, мабуть, ждете, коли світ вам зроблять, щоб ви ж мене забрали потім. Так, да, синулечка кажу, що? І жалко ставлять». Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина.